Mitä on geenien vaihdunta? Kuvassa on jälleen leikopalikat, kromosomit, joka on tullut äidiltä ja kromosomi, joka on tullut isältä. Ja Nyt kyseessä on meijoosin vähennys ja on keskivaihe. Kromosomit ovat ää, rinnakkain. Ja tässä tilanteessa saattaa syntyä niin sanottu kiasma, jolloin vastinkromosomien päät menevät ristiin ja vaihtavat näitä pätkiä keskenään. Tätä sanotaan crossing over-tapahtumaksi myös. Ja tämähän nyt on aivan valtaisa tapahtuma. Tässähän tota, se kromosomi, mikä isältä on tullut tai äiteltä tullut, niin sen koko loppupätkä muuttuu aivan palan toiseksi, mitä se alun perin oli. Eli ajatellaan, että tämä kiasma on vaikka tullut tähän kohtaan, missä tälle välille sattumaan. Meidän niin, jolloin tapahtuu se, että nämä palikat vaihtavat osaa. Tällä geenillä ei tapahdu mitään kummempaa, koska ne ovat samanlaiset alleelit. Mutta tässä tapahtuikin tällainen eh, mukava geenien vaihdunta, ja syntyy poikkeava sukusolu. Tämä on mendelistisessä rekombinaatiossa hyvin tärkeä. Tällä tavoin syntyy uusia sukusoluja ja uusia sitten yksilöominaisuuksia ja vaikuttavat sitten kokonaisesti toki populaation ominaisuuksiin. Se, miten kau kaukana tietyt Geenit ovat toisistaan, vaikka tämä pari ja tämä pari, niin sitä suurempi todennäköisyys on syntyä kiasma johonkin tähän kohtaan. Jos ne ovat hyvin lähekkäin toisia, niin silloin on hyvin epätodennäköistä, että se kiasma sattuu just näiden välille ja tapahtuu tämä muutos. Ja näin ollen tämä geenien kytkentä, se voi purkaantua jos pienien välimatka on riittävän pitkä.